Серед численних ящиків із копченим м'ясом, кров'янкою, паштетами і рулетами є особливий смаколик, розповідає зачинателька толоки Ольга Стельмащук. Це печена у фользі картопля з сюрпризом всередині, каже вона. – Пілявківські кіндери, так, там є сало, мариноване сало. За її словами, вона, її син з дружиною, її рідні та прийомні онуки – волонтери з 2014 року. Каже, дітей ніхто не примушує, та вони самі беруться допомагати. – Всі діти задіяні в цьому, бо привозять рибу. Все-все, хлопці миють, там чистять. Син Ольги, місцевий священик Миколай, розповідає, його родина не припиняла волонтерити від 2014 року, але після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, до них приєднуються односельці, фермери і підприємства. Жаль, що таким способом ми об'єднуємося, такою дорогою ціною, тому що, ви знаєте, дуже багато молодих юнаків і дівчат сьогодні з нами поряд вже немає. Напередодні десяток жінок пилявки і ближніх сіл за день перечистили, перерізали тонну риби, яку безоплатно надав хмельницький рибгоз для військових. Сто столобів роблять домашні консерви бійцям. Ольга Стельмащук каже, банки жінки стерилізують вдома. Беру додому варити холодці, запіканки, роздаю всім людям потрохи, бо не всти... ну, одна людина не встигне. Тушенки теж по цілому сцені, машину дівчата розвозять. Жителька пилявки Ніна Дубик розповідає, її зять та 19-річний онук на фронті в найгарячіших точках. Жінка готує їжу військовим і каже, надіється, що її діти бодай не голодні і, може, хтось їх пригостить смачним. Каже, за місяць війни лише раз намагалася передати онукові сумку з продуктами. Правда, дуже важко. Важко та сумка доходила, але все ж таки вона дійшла, внук дуже голосно сказав, що це нам передача від священика моєї бабусі. То настільки якась була, казав мого внука, гордість за те, що і його рідне село, і вся країна, і всі ми думаємо за наших захисників. Волонтер отець Миколай розповідає, на третій день повномасштабного нападу на Україну вирішили за гроші з церковної скарбниці купити свинячу тушу та наготувати тушонок, ковбас і копченості українським воякам. Та дякує всім, хто допомагає. Це не є церковні чи державні гроші, це є громади гроші, місцевої. І це має бути не винятком. І ми купили першу свиню, і також, слава Богу, 11 свиней з усиллям жіночок були перероблені на різні смаколики. До збору грошей в соціальних мережах долучилася хмельницька студентка медичного коледжу Оксана Крещенко. З її слів зібрали більше 40 тисяч гривень. Менше 200 гривень ніхто не перераховує. Є люди, які перераховують і 4 тисячі гривень, і 5 тисяч гривень, і тисячу гривень. Хтось скільки може. Хоча ми не розраховували на таку підтримку, але люди відгукнулися. Дуже багато слів підтримки і просто дякують за те, що чим ми займаємося. Волонтер зі Старої Синяви Михайло Скрипник возить своєю автівкою продукти з сіл громади, військові частини і штаб допомоги. Каже, двоє його синів зараз на фронті, пішов би й сам та здоров'я не дозволяє. Тому волонтерить. Це хліб випікають люди небайдужі, які переселилися з Києва. Вони мені випікають кожен день, а то через день піч хліба, яку я завожу хлопцям, щоб скоштували домашнього, смачного. За його словами, вся Старостинявська громада – тепер суцільний волонтерський центр. Каже, навіть його 81-річна мати віддає йому частину своєї пенсії на пальне, він міг вчасно возити продукти. За домашню їжу, розповідає, бійці волонтерам дякують. Особливо Ользі Стельмещук за організацію і рецепти. Нас привітали з 8 березня з того полку і неодноразово по телефону дуже дякували. Вони хотіли, щоб я приїхала до них. Колись, як буде перемога, заріжемо свиню дому і ми будемо чекати їх тут, накриємо великі. Стін і всіх переможців суда Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.